תלטלים בסדר? אתם תלטלים ירים טוב? תלטלים בסדר? זה לא שלא קבוצה שלי. איך התלטלים יצפו? שלום לכולם. היי תלטלות. ברוכות הבאות לטלטלות, ברוכות הבאות לאוצרטון בערוץ של כל כולו מקדש לטלטלים לגלים ולקרזולים. קן נצתי או היי. אוהבת בקבוצתנו תלטלות כבר זמן מה, והיי קן איתי כי יש לה המון המון ידע על מסכות שיער ואני כאילו כל פעם נפעמת מכמות הידע שיש לה, ואני בטוחה שיש לה הרבה לחלוק איתכם. לאור תואר ראשון בביולוגיה, ויש לה גם כניסיון למעבדת מחקר. בגלל שאנחנו מתעסקות הרבה עם רכיבים שהם טבעיים לגמרי גולמיים, אז אה, חשוב לדעת שאתם אה, צריכות להכיר את הדברים האלה קודם, אבל הניסוי של זה הוא על כל הדברים שאנחנו מציגות פה היום, זה לא נושאה מחקרית, לא על בעל החיים לא ולא נושאה מהאדם, זה נטו מהניסיון האישי שלנו נכון שיש לי רקע בביולוגיה ורקע במחקר לא בנושא הזה כל דבר שניסיתי ושאני הולכת להציג בסרטון מבוסס הניסיון האישי בלבד יאללה בואו נתחיל אז ברוכה הבאה תודה <laughs> כיף <להיות> פה <laughs> אז תגיד לנו באיזה שמנים בעצם את משתמשת? אז ככה, הם, המסכות שאני מכינה באופן כללי הן מיועדות בעיקר בשבילי כדי לתת לחוט לשיער בתור מטולטלת אני סובלת כמו הרבה מטולטלות אחרות מיובש בשיער ולכן הנטייה הטבעית שלי זה להכין מסכות שישמרו על הלחוט ויתנו כמה שיותר לחוט לשיער מהשורש עד עד קצה השערה באופן כללי לכל שמן ושמן שאני מכניסה לתוך המסכות יש את התכונות הספציפיות שלו ואם אנחנו ניכנס כזה צעד אחד קדימה לתוך זה אז אני יכולה לומר שיש בעיקר שני סוגים של שמנים שזה יש את השמנים החודרים שהם ממש חודרים לתוך השערה ויש את השמנים שעוטפים את השערה מבחוץ ובעצם קולעים את הלחות. כשאנחנו בעצם מדברות על שמנים שהם עוטפים וחודרים, הם חודרים בעצם לשכבת הקוטקולה, נכון? כן. השערה מורכבת מכמה שכבות, יש את השכבה הפנימית שנקראת מדולה. ויש את השכבה mm -hmm. החיצונית שנקראת קוטקולה, שהיא מורכבת בעצם מראפיים ראפיים כאלה. כן, okay. שהם להיות סמורים יותר או סמורים פחות, וזה בעצם מה שקובע את רמת הנקבוביות של כל אחד. למי שלא מכירה את המושגים האלה וזה נשמע לה עדיין קצת מוזר, אז עשיתי גם סרטון על זה, הנקבוביות, ואתם תוכלו לבחון שמה בדיוק מהי סוג הנקבוביות שיש לסיער שלכם. עכשיו, לכל סוג וסוג של נקבוביות יש את התכונות שלהם. נגיד לנקבוביות גבוהה, יש נטייה טובה יותר לקבל החוט, אבל גם להוציא את החוצה וגם נטייה יותר גדולה. אמ ליתייבש בעצם הנקבויות mm -hmm. נמוכה אז יש נטייה חלשה יותר לקבל אחות מצד שני הם שומרים על האחות שהם קיבלו בצורה יותר טובה. עכשיו אני אסיתי תבדיקה אצלי בבית ואני גלית שיש לי נקבוביות נורמלית. מופע. כן, שהנקבויות שלי יחסית סבירה אבל נותה קצת ליובש. ולכן אני כן רוצה להעמיס לחות. אבל מה שגיליתי שטוב בישבילי זה לשלב גם שמנים חודרים וגם שמנים מותפים מצד אחד להכניס תלחות ומצד שני גם לخلط אותו בפנים. הרבה מהדברים שאנחנו מנסות זה בעצם הרבה ניסוי ותאיה, אנחנו כמו כל דבר בעצם. כן, אבל באמת הרבה מהשקטולת התלתלים שלנו צריכה לנסות ולראות. אז אז מה, כאילו, איזה בעצם שמנים את יכולה לספר לנו עליהם שהם שמנים עוטפים ושמנים חודרים? אז הבאתי כמה שמנים לדוגמה כל המחלים הענקים <מח> האלה למשל שקניתי ממכון שהוא ישראלי דווקא בשם ארוגות אה יש להם מוצרי שיער יש להם, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה מוצרי שיער זה יותר מוצרים אורגנים כאלה לא יש להם אשכרה מוצרים לסיער כן, כן. <laughs> <Okay. laughs> אוקיי אז, אז, אז, אז אולי כדאי לקנות לא יודעת לא נסיקי okay. okay. uh, אני דווקא אוהבת לקנות מהם כי הם יחסית די זולים ומספקים כזה מכלים כיפים וענקיים שמספקים למלא זמן זה חמאה תשיעה אורגנית חמאה יחסית כבדה. אגב החמאה הזאת חמאה צ'יה זה חמאה שלי כאילו אם אני עוברת על מוצרי שיער מאחור ואני רואה חמאה צ'יה אני יודעת שאת אני לא לוקחת כי עליי זה ממש ממש כבד אבל אתם צריכות לנסות את זה על עצמכם ולדעת האם זה טוב או לא טוב נכון אז חמאה צ'יה ספציפית זה שומן שעוטף את השערה מבחוץ ובעצם קולה את הלחות בניגוד לזה יש לנו את השמן קוקוס ששמנ... ככה את קונה שמן קוקוס. כן, שמן קוקוס. לא, לה... כאילו כולנו כזה אמור, כן צריך בכביש הכרה, צריך לקנות את זה בחנות טבע, תקונה, מ... מייחלית. כן, אני קונה סטוק שנשאר <laughs> הרבה זמן, בסופו של דבר שמן קוקוס זה שמן קוקוס, <laughs> ויש יש הרבה אנשים שרוחבים בעצם על הקטע הזה של זה בכביש הכרה, זה בכבישה אורגנית. זה... סתם שלא כמה מייחל כזה עולה? זה עלה לי באזור ה-40-50 שקל. וואו. זה משהו כזה, כן, וזה ליטר. זה איזול, כאילו בדרך כלל זה נחת, חצי ליטר, או נכון. זה... צריך לדעת איפה לקנות. אני אוהבת להזמין מהאינטרנט ממקומות כמו ארוגות או אי או להזמין מחול אמזוני בי mm -hmm. זה בין היתר אחד מהדברים שאני מכניסה למסכות שלי. שמן קוקוס, שהוא שמן חודר. שוב, לא לכולם זה יתאים, אבל לי זה מאוד עזר. להחדיר את הלכות לסערה. עכשיו אני ש... מגיעה לכל מיני שמנים שהם קצת יותר כליליים, קצת יותר, אה, אה, שכיף לי כאילו להתעסק איתם כי הם מאוד יש לנו פה הרבה דברים מהשולחן, שמן אה, שאני מאוד מאוד ממיצה לה ומאוד אוהבת להפתמש בו זה שמן ארגן מרוקאי, כן זה בקבוקון קטנצ'יק, לא צריך הרבה אני משתמשת בו זה חצי קפיט או קפיט, תלויה בקמות מספקה שאני מכינה, mm -hmm. ופשוט מערבבת את הכל באחד או ש אני משתמשת בו ממהש קטרום לسعر שלי, אני לא קח את כמה תיפות, ריחמהם את בין הידים, ו'amash מתקבتشות לתוכה. מהמש מדרמה אתה? נכון, okay. וזה ספציפי זה חודר. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, חשוב לאגיד, that the ארגן oil is that there is in the super farm, and in all the farms, they also use argan oil. It's not that. It's not that because in fact, the argan oil that is in the farm and גולמי כמו שהוא. נכון ותמיד צריך להסתכל במאחורה של הבקבוק ממש על הרשימת מרכיבים לראות במה הוא עוד מעורבב. Mm -hmm. לפעמים זה מעורבב עם איזשהו קרם לפעמים זה אפילו לא נמצא בתוך הבקבוק. הוא צריך לבדוק ממש ברשימת חומרים מה כל בקבוק ובקבוק מכיל ולוודא שזה באמת שמן ארגן 100%. <אז> עוד שמן שאני מאוד אוהבת להשתמש בו בעיקר בשילובים השמן ארגן זה השמן חוכובה. Mm -hmm. שוב כמו השמן ארגן צריך לוודא שמדובר באמת במאה אחוז Okay. את מערבבת את כולם ביחד? כן, האמת היא שכן, אני ביחס כמותי שונה, נגיד לכל חצי כוס של חמאה אני מוסיפה בין שתיים לשלוש כפות של שמן פשוט כי אני אוהבת יחסית יותר חמאה, אני אוהבת שהמסיכות שלי מוצקות בטמפרטורת חדר כמובן שזה תלוי גם עם חורף או קיץ וזה, וצריך לשחק קצת עם הכמויות. Okay. אבל באופן כללי אני אוהבת את המסכות שלי מוצקות, ולכן יש עדיפות יותר לחמאות מבחינת קמות. השמן הבא זה שמן אבוקדו. הוא מאוד מאוד, מאוד מומד. מסמיף אבוקדו? אבוקדו לא. מאוד אז זוכרות שאנו משתמשים בו אבל עצמו. לא בצורה כזאת, לא. שמן אבוקדו ש... מגיע בבקבוק אה, מאוד ארוך, בשנים האחרונות זה התחיל להיכנס ככה יותר לא יודעת. השופרסל וכאלה. אני לפעמים לא משתמשתי בזה באוכל. זה קיים, כן אני משתמשת בזה לשיער, ולשיער זה טוב <laughs> בכל מקרה הזה, שמן חודר, זה שמן mm -hmm. לגבי איזושהי תכונה של איזשהו שמן, לוחצת על גוגל, בודקת מה אני רוצה להכניס, אם אני רוצה לחפש על שמן קיק לצורך העניין קסטר אויל אז זה אויל טריטמנט פור היר או היר. הר לדברים כאלה וזה פשוט גוללת, בודקת אבל אני מפין לך בעצם משהו שהוא תלוי בשמן מסוים, מה אם את רוצה כאילו איך איזה שמנים בא לך זה עניין של ללמוד את השיער קצת, mm -hmm. ללמוד את השיער שלי, ושוב נכנס כאן העניין של הניסוי ותהייה מפני כמה זמן אור הביא padding במסכה, <laughs> ש... שישייה קחה בעצמה mm -hmm. אה... בלי חמאת שיעה. זה לא היה עם חמאת שיעה? זה לא היה עם חמאת שיעה, אני החלבתי את השיעה בחמאת מנגו, כי היא חמאה היא יותר קלילה ulus כול הכל חמאת מנגו שזה מגניב בפני קיצה, כל אני מריח כמו הוגה. בא לי לאכול את זה ואני אומרת לא, בטוח שזה לא לאכילה, גאילו. זה נראה כמו מרגיש כמו קצפת וכדאי לא לאכול מזה כי זה מאוד משמיל. אבל זה ריח ממש, זה הריח טעים, כן, אני מוסיפה שמנים אתרים, שזה שמנים של ריח למסיכות כדי שיהיה כיף לשים אותם, כי זה כיף לשים מסיכה שמריחה טוב. בצורה תיאורטית עם השמנים. אני חייבת הרי לא חייבים לשים את כל השמנים כל נכון. פעם, שזה לא יסחרר וואו, כמה שמנים אני נכון. צריכה לקנות, לא. כי לא אפשר להתחיל קצת, נעשות נגיד שמן קוקוס, לראות איך הוא עובד על השיער נכון. שלכם, נעשות להרבב yes. אותו עם עוד משהו. Okay. Okay. אפשר גם לחומרים ביתי. שמן זית גם, שבדרך כלל נמצא בכל בעיק. נכון. לא הייתי מנסה שמן קנולה, אבל... <laughs> <laughs> לא, שמן קנולה לא, לא כדאי לשים על השיער, <laughs> אבל, אבל שמן זית ושמן נכון. קוקוס, דברים כאלה, להתחיל להרבב ול שמנים ביחד זה יכול פתאום להקל על המולקולות שם ומסדר <מת> לכם יותר את השיער. יש עוד כמה חומרים שאני מכניסה לנסיכות שהם לא שמנים <מת> וכן uh, אני מרגישה שיש חשיבות להכניס <מת> כמו okay. למשל ג'ל uh, אלוברה שזה, אנחנו מכירים את זה מקוויות, שאנחנו שמים ג'ל אלוברה על קוויות, גם את זה אני הזמנתי מאי הרב אבל זה לא מאה אחוז אלוברה, זה אפילו רשם 99% 99% אלוברה עוד כבר יש לי פה 100% אלוברה, רגע, רגע זה עדיין, אני חושבת שהשאר זה מה איזה בנסה, זה 92% זה גם מאי הרב, אני מכירה זה גם מאי הרב, כן אבל באופן כללי הג'ל הלוברה הוא עשיר בכל מיני ויטמינים ומינירלים שהם מאוד טוב להכניס לשיער אנחנו מכירים זה מהקביות, זה טוב לקוטיקולה של האור, mm -hmm. זה טוב גם לקוטיקולה של השיער עכשיו אנחנו מדברים על מסכות שהם עם 80, ואני בתור ביולוגית קצת לא אוהבת להתעסק עם חיידקים ולהכין דברים ולשמור אותם בטמפרטורת חדר זה קצת כואב לי בביולוגיה אז... יש חומרים משמרים טבעיים כמו למשל ויטמין E רגע, שנייה, רגע, רגע, רגע לפני כל זה okay. מסכה כזאת שאת מכינה את יכולה לשמור אותה ליום, יומיים, או שזה אפשר לא? אפשר לשמור, אני שומרת את המסכות האלה עד אפילו שלושה חודשים עם החומרים המשמרים. בטמפרטורת החדר? בטמפרטורת חדר, כי באופן כללי אנחנו שומרים שמנים את התקופת ובלי, הזמן הזו. ובלי חומרים משמרים? בלי חומרים משמ... משמרים אני פחות אוהבת. אבל בכל כך אפשר, אפשר כאילו לרכוח באותו הרגע ולסעים. נכון, זה okay. האידיאלי, אבל אין לי <laughs> <laughs> כי זה <פרוצדורה>. צריך <laughs> להכין, צריך להקציף. אנחנו כבר נגיע לזה, אבל באופן כללי לחומרים משמרים יש את הוויטמין E וה-GSE שזה תמצית... מה כמו דבק? סוג של דבק, זה תמצית אשכוליות שזה בקבוק, זה טוב גם לאחילה. חומרים משמרים שאני מכניסה למסכות שלי, פשוט כדי למנוע אה, התרבות של בקטריות ופשוט גורם... וכמה אשם אמם? כמה טיפות לא צריך, צריך יותר מזאת. את הליכה חנאה עובד ככה. אני מחניסה את כל השמנים וואחיםות וה... ואת הכל לא מה שולשemen. אוקיי? זה אומר שאת החומרים המשמרים ואת הלוברה אני בלמחניסה פנימה. כי הם, כי אני את הכל אורק ארזותי, הם שמנים וואחיםות אני מחממת. Mm -hmm. לא ל... לא רתיחה. וגם לא לביובור. רק עד שהשמנים נמסים. רק עד הנקודה הזאת, היא לא צריך לחכות הרבה mm -hmm. זמן, זה, זה נמס מהר מערבבת את הכל כדי שכל חומצות השומן יהיו בצורה הומוגנית או אחידה בתוך התערובר ואז אני מוסיפה את כל מה שהוא לא שמן, שזה הג'ל אלוברה, החומרים המשמרים שוב, מערבבת כמה שאני יכולה עכשיו, כדאי לשים לב שהאלוברה לא מתמזגת טוב עם השמן כי זה שתי פזות שונות, mm -hmm. זה לא משנה אני מערבבת כמה שאני מצליחה ומכניסה את זה לפריזר לפריזר כן, הקירור המהיר זה מה שגורם לשמן להתמצק בצורה שהיא נוחה לאיבוד okay. ואת זה גיליתי רק אחרי okay. כמה איך, ניסיונה כאילו, איך את מושכת את זה משם אחר כך? את מה? <laughs> אין לך, קוביה כזאת, קפואה, מה את עושה 아, איתן? אז זה גם איזשהו טריק, צריך להקפיא את ה... להקפיא. צריך לקרר את התערובת רק עד שהיא מתמצקת וזה לוקח משהו כמו חצי שער, בים, חמש לבר זה מה שצריך לשים להם? צריך לשים סטובר, כן אוקיי, די פרוצדורה אבל זה שווה זה כי מקבלים... כי לא צריך בעצם להכין את זה כל שבוע, אפשר... נכון, אפילו עד שלושה חולשים כן לא הזכרתי מקודם שאני מכניסה גם את השמנים היתרים שזה... אני מאוד אוהבת ריחות כמו מנטה, כמו... הוגה, הוגה <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ניסיתי כל מיני תערובות שונות במקרה הזה יצא בריח של הוגלה מסכה של אוריאנט <laughs> <laughs> אבל אני אוהבת בעיקר ריחות רעננים אז נגד אני, אני שמה כל מיני תערובות של מנטה וכאלה רגע, אחרי שזה מוכן, אמרנו ששמת את זה במקפיא <laughs> ווצאת ומה... זה מהמקפיא ומה... איפה את שאומרת את זה? קשיח. זה <laughs> זה, זה די קשיח מה שאני עושה בשלב הזה, הכל אני לוקחת את המיקסר ואני מקציפה את הכל. עם ההקצפה זה מתרקח. אני יודעת שיש בנות שמשתמשות בכל התערובת הזאת בלי להקציף. אבל okay. אני אוהבת את המרקם המוקצף הזה, המרקם המרכמה... המסכת כיף. לא, אז אני אומרת, אז מה שחפיר... אתה בעצם להקשיח את זה ואז תהליך ההקשחה, ההקפאה הזאת היא משנה קצת את המבנה של המולקולות 아, לצורה לא גרגירית okay. ואז זה נוח הרבה יותר לאיבוד אחר כך כשאת מקציפה את זה, את, את זה בעצם לסוג משחה mm. וזה נוח לעבודה יותר מאשר אם זה אז את מקסיפה את זה ואז את יכולה לשמור את זה בטמפורטות נכון אתה לטו את ככה אז אני הבאתי דוגמה של מסכה שהכנתי זה לא בשרי, זה רק הקופסא אוקיי זה משהו שהכנתי לפני אני חושבת כבר חודשיים יש לי זה אולי אפילו טיפה יותר זה מריח מינטי זה כמו שוקל אדמנטה מה קורה? לא את לי אוכל <laughs> זה רק השמנית מה התרי, זה מסחח. אני שזה לא רק מינדזה קדום, זה סוכן שיש שוקולד מינדזה קדום. Mm, נям, אני חושה שסמתי גם קצת קינ וזה רק מותן תריח. מספי כמה תייפות של שמן התרי, כדי להתריח מאוד חזק. אגב, טוב. כן. זה, זה כאילו מסחח כמו חמה. כן. שנים. אבל זה במריקם שהוא נוח לעבודה, כאילו, וكمo זה כמו מישחח כזotte. Mm -hmm. אז נוח למשמיד. אני לא מאמין. תחושה למשמיד, אבל לא על כתבות של אציא. אפשר לחמם את זה עד שזה חוזר להיות במרקב נוזלי לא, אבל איך שזה עכשיו? את יכולה פשוט לשים את זה? כי אמרתי שאת יכולה להשתמש בזה גם כן, מה שאני עושה זה שאני מורחת זה על כפותי ידיים מחממת זה עד שזה הופך להיות ממש שמן ואז... סקרנצ'ים סקרנצ'ים וזה משמש מטורסר כן, יופי זה טוב, תודה, אור. החכמנו המון. כן, אני מביאה. מאוד מרשים, אני חייבת להגיד. ותודה רבה רבה רבה שבת. בכיף. אם אתם רוצות לראות עוד סרטונים, תכתבו לנו בתגובות. ומקווה שנהליתם. ונתראה בסרטון הבא. ביי, ביי. ביי.